هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي ايامه في بيتها ازكى من الريحان هي ام أب. شريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان واذا اتيت من الظهيره متعبا كانت كانفاس النسيم الحاني أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي شريكتي في الفرح والأحزاني هي من إذا ملّ الفؤاد رأيتها زهراً جديداً يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلاً مريحاً إذا أتيت من الظهيرة متعباً كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان